Eh uh, Anders Mörk, student för pedagogik. Jeg har jobbat vid institutet en del år, men jag har min bakgrund i informatikk och og, och og en grad en och en en ingenjörutdanning. vi se det funkar. Det jag ska se si lite en översikt over skapverksted satt i en internationell kontext og se si lite om hur den där fra en randzon eller hobbyaktivitet til användelse i Utdanning og læring, og oppsummer til slutt med noen funn fra et forprosjekt, forprosjekt til proskapp, som Ell nevnte, mot ev målgruppen Evnerike barn. Det um, ja, har ett utgangspunkt som så mye annet i USA tilbake fra 1960-70-tallet, knyttet til det på poplarvitenskapelige magasinet Popular Mechanics. <tøk> Der fokus var på å gjenbruke, reparere og forstå ting, slik som hvordan en radio virker. Men også skape nye ting av ulike komponenter, for eksempel lage en ny radio på basis av deler fra ulike andre radioer. Det første magasinet som var dedikert til dagens skapverksted er Make-magasin fra 2006. Skapverkstedet har skapat en trend som de siste 10 åren har inspirerat en rad författare til å skriva så kallade manifester. Det vil säga si bøker som visar goda exempel og olika måter att använda skapverkstet på. Från att vara en hobby som tas i bruk i utbildnings från att en hobby till att tas i bruk i utbildningssystemet och på mange måter har du i sin idé om learning by doing fått en ny vår med skapverkstär. Skapverksted i skolen. De siste fem årene har skapverkstedt fått oppmerksomhet i utdanningssektoren, fordi det foreslås løsninger til noen av de prinsipielle problemene skolen står overfor i dagens overflod av kunskap, der mye er abstrakt og ofte svagt tilknyttet elevenes forforståelse. Noe av dette her er ikke nytt, for det er knyttet til tema som har del av den nordiske eller norske skolemodellen helt siden 1970-tallet. Dette med problembasert læring, samarbeid, prosjektarbeid, konkrete problem og tverrfaglighet. Men i det siste er et sentrale tema tatt opp i fagfornyelsen. Det nevnes praksisorientering, det nevnes utforskende læring, Hans Christian nevnte «design thinking», Liv Vådru nevnte interesse, altså interesse-drevet læring, det som på engelsk kalles for interest-driven learning, som er sentralt. Men også dette med designforskning, det er knyttet til for eksempel modellen som Ellen som er knyttet til, typisk aktivitet er knyttet til design. Identifisere problemer, få feedback fra situation man er i, fejle som er en positiv ting for å forbedre gjennom iterasjon og lære gjennom refleksjon og debriefing. Ett eksempel på en oppgave som tenkes gitt med et skapeverksledd avvist på denne foilen. Det kan knyttes til for eksempel i syvende klasse for naturfag, der man ska programmere ved å sette sammen komponenter for å skape ting. Exempel här er lagen en liten bil vi å sette sammen treplater, motor, batteri, ledninger, kretskort og så videre. Kritikere har hevdet at oppgaver ikke er godt noe knyttet til skolens kompetansemål for et spesifikke fag, det er for generelt, og at jobben til lærerne blir svært krevende. Vi har forsket litt på dette her. Vi hadde ett forprosjekt som heter GT Make, GT for Gifted Children, og det som er et ettårig forprosjekt til det projekt vi nettopp har startet nå, som Eileen nevnte i sted, som har finansiert av RFF, og ble ferdig i juni i år. Vi har benyttet en kvalitativ tilnærming til metode genom observation og intervjuer, både vanlig observasjon og videoobservasjon. Og vi har samlet data gjennom seks undervisningsökter och deltagare rekryterat fra ungdomsskolor på Östlandet som har varit genom en så kallad visktest detta är ävnerike barn som underpresterar på skolen. och de kom sammen eh, på onsdagar i 4 timmar var och fick ett tillpassat eller et forskärt upplägg i naturfag. Aldersgrupp 70 till 10 år, nei, 12 till 15 år, 2090 till 103. Lärare hade det det god kunskap till skapverkstaden. Her er et situasjonsbilde fra videokamera, som viser anonymiserte deltakere, person var med personvernkravene våre som forskere, så viser at en av gruppene vi har studert, på basis av det de lager og samtallene de eh, interagerer med, der mål er å bramere et Arduino-kretskort for å styre lamper og knytte det til lyd, lage musik. Elevene ble ikke bedt om å samarbeide, men vi, de satt ved siden av hverandre, og derfor samlete vi samtaledata. Og det er det jeg skal vise noen på. Jeg skal kort presentere to funn fra dette prosjektet. Ett som går på det jeg kaller for abstraksjonsnivå i programmering. Tekst kontra blokkbasert programmering er tilnemmingen her, og det er med fagkopplingen. Jeg nevner at det kommer med to tilhemmer til fagkobling, en så kallet nedenfra opp, en andre ovenfra ned. Her er det dem som har med ulike abstraksjonsnivåer å gjøre. Det viser at når man skal pramere, så er abstraksjon uengåelig. Fordi man skal instruere datamaskinen til å gjøre operasjoner som har effekter man kan observere. Disse operationer er for mange elever abstrakte, derfor er det viktig med ulike nivåer av abstraktion. Fra konkret til abstrakt som vist er fra venstre til høyre. Der har vi på venstre side, litt dårlig vist, men det er et kretskort som skal koble sammen. Vi ser skjermen på datamaskinen. Programmeringen i midten er blokkbasert. Sette sammen blokker i to dimensioner og til høyre er den en tilsvarende tekstbasert kode generert for blokkene som er i skrevet i programmeringsblokket C, for de som kjenner til det. Uh, ja. Um, her er en samtalesekvens mellom de fire elevene som viser innledningsvis, som jobbet i en gruppe der tre av dem mener at blokkbasert planmering er bedre enn tekstbasert. Men elev 1 er jo i dette, det må lese selv, jeg får ikke lest det. Um, de forklarer det og sier at hva er mest slitsomt? Elev 1 sier, der finner de riktige blokkene, så er det mest krevende, derfor er tekstbasert best. Men de tre andre mener at det har skrive og alle kommando for hånd er svært slitsomt og foretrekker blokkbasert programmering. Så dette var en diskusjonstema som gjentok seg i flere, flere settinger, så derfor tog jeg dette som et representativt funn. Når det gjelder funn 2, så går på neden fra opp og oven fra nedkoblingen mellom fag. De fleste elevene syntes det var perfekt å lære i et skapverksted, alle sammen, bortsett fra en den som var eksempel. Eleven 14 var skeptisk. Intervjuer med informanten viser at han synes, unnskyld, han eller hun syntes de lærte for lite fage, men at det var et potensial med faglig kobling, som vi kaller nedinfra opptilnærming. Det men en konventionnelle trletting av læring er ofteåven fra ned. Det ville se si att det kompetenntsomålne som styrer læringen. Menned fra op menes at det er levnes interesse som er styringen till læringen, genom prøving av feiling, och at man kommer in i en fadelag med lærer når mulheter for læringoppstor. Forempel at man gör ett land problematiskt man forstå ikke vad som gøre vill läraresta bak och kommer med tillämning här. Är du ska du lägga en lökke så att jag gjentar de operationer 10 du lägger en lökke för att och skriva en setning så sparar du 9 rader med kod. en lärare som en tillrättelägger er den nedanför for tillämningen. Det helt till slut ett dilemma. Vi forskare är intresserade dilemma liksom problemställningen. Jag har si ju avslutningsresäss jag si skapar ett städ skapar ett dilemma for skolan. Men dette elema er løsbart. Noen fag egner seg bedre enn andre. Naturfag og realfag er eksempler. Kunst og håndverk er et annet. Musikk er nevnt innledningsvis også. Både elevers interesser og læreres foretrukne unnivningsmetoder må det tas hensyn til. For det er mange fallgrupper her, men også flere måter å unngå dem på. Her må antageligvis designtenkning komme in, Man må prøve å feile over tid og der smart med litt jumpstart av gode eksempler. Takk for meg.